حسين صالح قال والله الحسين انه حسين والعيف لو سوى نغش من عند رب العالمين ما تصلح السمره مع الغاسي ولا قلبه يلين حسن حسن الحال ولا لفظن فيني نهاية ظن للشعر حسين صالح الراشع اليزيدي والحان بنجابة This <laughs> و السمرا والقاسي حسن Thank you. Let's go. وقلت لزهر الورد بين الياسمين وقلت واشيب السخف عقلك بلغت الأربعين وقلت خاطف عليا مثل ما صلوا عددنا شنب وسقى كل طين على الله محمد بشفع